Акценти на телеканалі TV4. Мене звати Тетяна Скиба. Сьогодні у нашій студії ми будемо спілкуватися із мовознавицею, громадською діячкою Іриною Фаріон. Вітаємо вас. Вітаю. Народжаю. Слава Україні. Героям слава та головою Тернопільської обласної ради Михайлом Головком. Вітаю вас. Раді вас бачити. З паном Михайлом. ми часто зустрічаємося. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, про свій приїзд у Тернополі. Де були, з ким зустрічалися? Я теж дякую панові Михайлові, що він організував зустрічі з нагоди 80-літньої річниці Української повстанської армії, бо мені здається, що наше суспільство цій армії не надає належної уваги. Треба власне робити акценти що сьогоднішні Збройні Сили України феноменальні Збройні Сили України, дуже професійні дуже мужні і дуже натхненні, вони, насправді, є спадкоємцями Української повстанської армії А позаяк з вашого Тернопільського краю, з нашого Тернопільського краю було дуже багато яскравих представників, які воювали в Українській повстанській армії, а Клим-Савур, взагалі першим є очільником Української повстанської армії, засновником Української повстанської армії Армії, то основним моє завдання було познайомити, а можливо не познайомити, а нагадати, актуалізувати студентам ваших вищих навчальних закладів про те, серед якої грандіозної історії вони ходять і живуть. Крім того, саме у вашому краї народилася унікальна зв'язкова Романа Шухевича, яка до останньої миті його життя була з ним, Галина Дидик. Ну, і саме тут, у Тернополі народився його величність, саме так треба вважати, Ярослав Стецько, який ще тоді в 70-х, 60-х роках, а можливо ще навіть глибше, у 40-х роках, накреслив зовсім інші ість ужет глобальної безпеки, який було названо АБН, антибільшовицький блок народів. Це власне те, до чого сьогодні змагає, будемо так вважати, прогресивна світова спільнота. Бо якщо ми не виробимо у цього антимосковського блоку то в нас немає жодної перспективи жити взагалі на цій планеті. І я вважаю, що українське суспільство не дослухалося до націоналістів, які єдині мали рацію в тому контексті, завжди вважаючи Москву стратегічним ворогом. Тоді, коли більшість українського суспільства і більшість європейської спільноти вважали Московою за стратегічного партнера. Цей стратегічний партнер закидує нас щодня ракетами, вбиває людей, гвалтує, тобто чинить геноцид, який він уже колись чинив. Тому... Я створила два проєкти на телебаченні, один називається «Велич особистості», де я, власне, розповідаю про таких видатних діячів. Один проєкт був на каналі «Рада» і серед героїв найосновніші ваші великі земляки. Знову ж таки, Соломія Коршельницька, Іван Полюй, Йосип Сліпий і ще багато інших тернопільців. І ще один проєкт, який зараз триває вчора на жаль студії не показали гену українців бо я так зрозуміла наші львівський канал був настрашений ракетами так що змінив графік телебачення навіть а вчора власне мало йтися про ем, тексти визначальні тексти які вплинули на становлення української повстанської армії тобто йшлося про диколог українського націоналіста Ленкавського і закінчуючи молитвою націоналіста Осипа Машчака і що знає українське суспільство про ці яскраві постаті що знає про видатного уродженця Тернопільщини наприклад псевдо Орлик Дмитро сама забула Дмитро так Дмитро Мирон Орлик автор 44 прикмет життєдіяльності націоналіста от власне ми про це говорили з вашими студентами які це сприймали дуже натхненно тому що завершую основний капітал кожної держави це не її родовище, це не газ і нафта, бо ми програли це, зрозуміло, вже. Основний капітал кожної держави – це наші люди. І мені здається, ми неналежної уваги надавали цьому. Тому про тих людей треба максимально говорити, бо я знаю, що моє персональне життя залежить від мого тата і від моєї мами, які там, з небес, мене ведуть. Так само кожен має це усвідомлювати. Нема минулого. Минуле творить, і, і а майбутнє це винятково те, що ми робимо зараз в цю мить. Тому пам'ять це основа цивілізації, пам'ять це основа майбутнього. Власне, це основні посили, з якими я маю за велику честь спілкуватися в Тернополі. З студентами. Це дуже важливо, особливо для студентів і для uh -huh. тих, хто розуміє, що ще досі не знає про якусь важливу інформацію свого минулого. Ми знаємо, що під час зустрічі від Тернопільської обласної ради ви отримали відзнаку. Та ти uh -hmm. мало не знепритомніла від щастя. Це, це, це аванс. Я відпрацюю, я просто шокована, тому що я страшенно захоплююся творчістю Ярослава Стецька, не тільки як політичного діяча, а як видатного мислителя. Треба наголошувати на тому, що покоління націоналістів, які створили УВО, потім ОУН, потім УПА, це було покоління не просто боївкарів. Це класно, так, створювати боївки і воювати. Це було покоління інтелектуалів. І вся ця їхня інтелектуальна спадщина була від нас закрита. І саме зараз, от в 20-х роках чи в 10-х роках третього тисячоліття, ми почали масово видавати їхні праці. І одна із фундаментальних праць Тицька вийшла з дуже правильним посилом для українського суспільства – Київ проти Москви. Не Москва проти Києва, Київ проти Москви. І місія Києва полягає в тому, аби ця держава як символ зла і як втілення зла була знищена. Бо, як каже Ярослав Стецько, неможлива безпека в світі, якщо існує Москва. Я сподіваюся, що ці країни, які відіграють зараз вирішальну роль на шаховій дошці, Сполучені Штати Америки, вже нарешті це починають усвідомлювати. Але це сказано не, без жодного докору, мені здається, що і в нас значна частина суспільства цього не усвідомлювала. Тому висловлювати якісь вимоги до наших партнерів, то підійди в дзеркало і поговори з собою, розумієте? Тут треба нам визрівати, сильнішати і читати нашу класку. Вони все написали, там все зрозуміло. Тільки беріть і втілюйте це в життя. І я дуже дякую тернопільцям, що вони вміють вшанувати Ярослава Стицька, що ви маєте пам'ятник Ярослава Стицька тут, що є пам'ятник Степана Бандери, каже Михайло, що він буде пам'ятник Шухевичу. І, і, звісно, як тут не бути пам'ятник Олесі Українці. Я чесно віддам Титану Прометею, що не творив людей рабами. Так і слово моє, це єдине. Зброї, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, а далі найосновніший посил станеш ти кращим мечем на катів. Уявляйте таке класне формулювання. Станеш ти кращим мечем на катів. Чи ми усвідомлювали те, що слово меч? Ні, ми казали, що це не на часі. Е, ну, якщо їх ще не пропудили ракети, то пора просто звідси забратися. Я хотів би сказати, знаєте, на доповнення, тобто, самі пам'ятники, це якби наші символи, uh -huh. це які маркери суспільства, які нас орієнтують і ведуть. Адже символи правлять нами. І це зрозуміло. І якщо це будуть наші символи, значить це будуть наші дороги вкази. Якщо це будуть чужі символи, те, що ми 30 років на нашій території державі в кожному селі, в кожному куточку були, як не б'ївся ліоніна, то ще там якийсь радянський символ це говорили, чия це була влада хто тут управляв і керував і який майбутнє будував тому сьогодні йде таке переродження відродження України, так, і пробудження і тому для нас було принципово давно позбутися вже в місті всієї ті радянські символіки, починаючи тих танків, літаків, Пушкін і всього іншого, і то врешті-решт-нарешт приємно, зумілося. що це Yeah. <laughs> Але взагалі, Ірина Дмитрина правильно підмітила, тобто наш найбагачий скарб – це якби, люди, і ви замітьте, що українці, вони завжди, навіть в, в час окупації, коли е, савітський режим так, не давав можливості їм зреалізуватися, і хто виїхав десь за кордон, вони себе проявили. Тобто вони по природі є талановиті, тобто вони всі були успішними, чи в медицині, в науці, в інженерії, тобто будь-де, в яку сферу вони заходили, ми посуди побачимо там українців, як розробники, як винахідники, тобто ну, таланові нація і тому сьогодні для нас це можливо найкращі обставини який час є народження відродження тому що ця війна пробудила багатьох і першу чергу всередині тих хто спали так і яких ми завжди говорили оскільки цькували Ірину нас за те що за слава Україні так за е, наше вітання бандерівське за українську мову фашистами обзивали, що тільки нам які ярлики і лейби не клеїли що от ми такі-такі Вороги, які як ми розколюємо суспільство. В, кінці, в кінцевому результаті Москаль приходить туди, там, де нема України, там, де є русський мір, там, де є російська мова, там, де їхня церква, там, де все російське, тоді вони йдуть і говорять, що це частина, частина їхнього руского міра. А ми маємо вичистити з України повністю рускі міри. Не тільки звільнити нашу територію, нашу державу, але звернити, звільнити серця і душі українців, тобто щоб вони стали не малоросами, не хохлами, а справжніми українцями. Так? З мисленням українським, з українськими діями. І, тобто, і те переродження, яке зараз відбувається, це для нас дає велику надію. Надію, що дійсно ми станемо справжньою міцною нацією, якою ніхто не зможе маніпулювати ніхто не зможе прийти там завтра і захопити чи своїми брудними чоботами топтати нашу святу землю тому сьогодні те що демонструють цю звитягу наші захисники знаю викликає шану повагу захоплення усього світу тому що панушу всі розуміють немає жодної нації в Європі яка готова була б сьогодні дати по зубах москалям крім нас так ніхто би їх не зупинив якщо не от не ми і тому дійсно захоплюються нами можливо через то і бояться що так дають як казали по чуть -чуть. Цієї зброї чайна і, чайна це... ложка <схід> та тому, ніч. щоб типа, от ми е, ніби не програли, ну і але щоб ми виграли. виграли. Угу. Чому щоб не виграли? Бо якщо Україна перемагає, грається, знаєте, на створи створюється лідер, країна, зірка в центрі Європи, так моральний авторитет, військовий авторитет. Ну а звісно, і тоді вже почнуть тягнутися і фінанси, і все інше, і цей вплив, політичний вплив, тобто які буде тиснути і вже вести за собою інші країни. На нас будуть дивитися, ми ж бо ж зараз як це відбувається, і тому багато хто цього боїться, лякається, не дай Боже, Каже, отак як цей статус-кво. Як ви все ж поміняли, парадигму порушили? Тобто кратковий будинок розсипався, все життя нам розказували 45-го року, найсильніша армія в Союзу, так на е, всіх фільмах Русська мафія, там ми і все інше. Цей цілий культ, а ми його розвіяли. А ми цей культ знищили. І тут проявляється, народжується інша нація, ну нова нація, і для відкриття для світу все встає. І вони де, хто це боїться, тому ні, ні, зброї не треба достатньо так ну щоб воювали але не виграли тут я дякую Михайлову що він звернув на це увагу от є така філософія дуже класно ти висловився на цю тему щоб вони не програли а ми не перемогли так угу. оце так. дуже хибна філософія яка називається примирення зі злом це абсолютно руйнує християнські засади а ми ж вважаємо себе християнами так тому що суть християнства полягає в тому як каже апостол Павло любіть добро і ненавидьте зло а насправді світова спільнота, ну, принаймні, до недавнього часу вважала, що, ну, якщо можна змиритися з тим, що Україна не впаде, то ми не змиримося з тим, що впаде Московія. Треба знайти якийсь серединний варіант. Це все одно, що ви би своїй коханій людині дозували почуття кохання. Це те саме, що ви дозували би почуття любові своїм дітям. Це все одно, що ви би дозували почуття ненависті до абсолютного і дикого зла. Це означає, що ви лукавите з собою. Це означає, що ви вже душу продали свою. Знову ж таки, читайте Біблію. Весь світ запакований лише в два слова. В слово «так» і в слово «ні». Отже, я їх запитую. Ви хочете, щоб Москалі програли? Відповідайте на це запитання. Вони не хочуть дати прямої відповіді. Так? Ви хочете, щоб Україна виграла? Дайте пряму відповідь на запитання. От що робить Україна в сьогоднішній ситуації? Україна кардинально змінює ментальність світу. Україна поляризує світ і розводить зло і добро по різних полюсах. У цьому полягає справження думки Ярослава Стецька, який казав ще у 70-х чи 60-х роках, що якщо Вашингтон буде центром Збройної Сили, хіба не так? Mm -hmm. Ми чекаємо на їхній лендліз ліс від травня. Чайними ложечками дають. Дякуємо. Нема мови. Дякуємо їм за то. Так? Якщо Вашингтон є центром зброї, то далі, Ярослав Стецько каже, центром морально-духового розвитку є Київ тобто центром відродження людської моралі і духовості є Україна. І це не просто сказав Ярослав Стецько, це свого часу ще сказав видатний німецький філософ Гердер, який виступив основним ідеологом мови, як духу народу, а потім ми вже трансформували це у душу народу. Ось це є найосновніші зміни. Якщо відбудуться ментальні зміни, то тоді ми отримаємо зброю будь-якого характеру. Тому що з москови Том в категоріях моралі ніхто не має спілкуватися. Його не варто закликати бути чесним і порядним. Його треба просто знищувати, з насолодою і назавжди. Тобто застосовувати принцип збройної сили. Робимо висновок. Якщо ми змінюємося ментально, то ми змінюємося кардинально. Не штука звільнити території. Штука звільнити окупований мозок людини. Штука звільнити мислення людини. Штука забрати в людини, в українця, страх перед московською величчю. 100 років тому, що Дмитро Донцов, Мелітополь зараз окупований, він з того міста, 100 років тому Дмитро Донцов сказав, що Московія – це велет на глиняних ногах. Велет на глиняних ногах вони прочитали Донцова. Вони почули Донцова. Ні, не прочитали, не почули. Навпаки, почали масово видавати літературу. Зокрема, у Львові є в нас такий навчальний заклад Куку. -ку», я його називаю, де продукується ці ліволіберальні цінності вкрай згубні, де обов'язково критикують націоналістичний дискурс і з Донцова починають робити фашиста і ще якогось там. Ну розумієте, і не випадково в Мелітополі, щойно зайшов туди ворог, і перейменували відразу. Відразу перейменували вулицю Донцова, розуміючи, що це символ українського націоналізму, це вертикаль, це коли українці перестають бути жертвою і стоять месником, а всьому світу віддонедавно було би вигідно, що ми такі жертва, от нас всіх, хто а ми такі терпили. Ми такі чемні, розумієте, ми чекаємо, поки нас визвозлять. А тут рабством такий фенікс, невідомо звідки пробуджується, і йде воювати. І ми стаємо з нації жертви, нацією месника. Тобто ми почали врешті-решт мілітаризуватися. Ми стали войоничою нацією, тому що ми неї завжди були. Ну як завжди? В часи козацтва, поки не прийшло 18 століття. А 18 століття це є II, і Петро І. І в Одесі стоїть досі пам'ятник цій корві. І ні одна ракета ша в цю корву не влетіла. Зверніть увагу. Натомість ракета влетіла в російську філо філологію прекрасно ракета влетіла в російську філологію філологічного факультету Київського університету у мене запитання ви що не нормальні там були 2022 рік, з якої, як це, чому в Київському університеті існує російська філологія досі. До речі, ми у, у Львові також дуже довго боролися за те. Я не кажу, що ми не маємо вивчати цю мову, вона потрібна нашим розвідникам, щоб допитувати ворога, так? але це однозначно не має бути цілий структурний відділ, Це ж бюджетні кошти йдуть на це. Тому основні зміни, вони мають, власне, ментальний характер. І останнє, блаженний муж на лукаву не вступає раду, не домовляються зі злом. Зло знищують. Бо якщо ти починаєш домовлятися зі злом, ти енергетично це зло на себе тягнеш. І ти сам стаєш злом. І як казав Стус, що основна вада українських патріотів, патріотів, не йдеться про тих людей, які байдужі чи дистанційовані. Йдеться про патріотів, бо на них лежить величезна відповідальність. Основна вада українських патріотів полягає в тому, що вони насправді патріоти лише на 5%. Чого? Бо вони між двома злами обирають менше зло. А потім він робить висновок, а менше зло виросте і вас покусає. Угу. Тому що зло має властивість кусатися і виростати. 31 рік ми домовлялися з меншим злом. Ми мали бізнес з Московією, ми піли їхні пісні, ми говорили їхнім язиком. Ми сприймали їх як стратегічних партнерів. Ми заводили Московську партію в парламент. Це не про московські сили. Це московські сили, які в часи Порошенка зайшли в парламент, взявши 10%. Медведчук після Майдану в Україні взяв 10%. Ворог. В часи Ющенка він мав 0,99%. Скажіть, будь ласка, як Америка могла нам відразу дати зброю, знаючи, що в основному законодавчому органі країни Сидить кум Путіна хто нам завів туди Медвечука? москалі завели хорвати завели англійці завели ми самі своїм вибором їм завели ми з Михайлом сиділи в парламенті сьомого скликання в одній залі і дезінфікувалися кожного вечора стоячи в душі і думаю чи є твоя душа чи нема після того коли ти посидів в парламенті Балицький який зараз основний гауляйтер на Запоріжжі і цей Сальдо основний гауляйтер на Херсонщині який тепер поїхали до Москви і тримають за руку цього карлика потворного ось як це все називається тому не маємо претензій до світу світ Зміниться тільки тоді, коли зміниться Україна. А Україна преречена змінитися. Чому? Тому що Україну вже змінюють збройні сили України. І головне завдання нашої влади, хоч би яка вона була, зараз немає сенсу говорити про її особливі недоліки. Основне завдання чинної влади полягає в тому, аби вона встигала за збройними силами України. І складається таке враження, що вона та, нас доганяє, Збройні сили України, і ми всі маємо максимально в тому допомагати, щоб ми не, не, не, не нас доганяли, а йшли з ними спільним героїчним кроком. Та, ви знаєте, дуже важливо, що самі українці відчувають ці зміни, тому що ми бачимо, що ворог, він працює, що навіть оці масові атаки в українських містах відбуваються, але попри те, до прикладу, навіть зі слів моїх друзів, чи навіть людей, які сьогодні є відомі в Україні, люди розуміють, що навіть 10 жовтня був стан 24 лютого да. повернення, але все ж таки є одна відмінність, це те, що… Ніхто не чекав. Та правда ніхто не чекав, але є ще в тому відміні, що ми насправді ми сильні, і ми можемо ще не піддаватися пані. Це головне оцей момент е, втримати і надалі розуміти це, що ми, ми не маємо можливості повертатися назад. Знаєте, страх це найбільша зброя, тобто ворога. Тому якщо вони би всадили в наших серцях і душі в страх. То ми вже програли. Не можна виграти людину, яка не боїться. Тобто Ти її не здолаєш. Це саме є запорука. Тому оця мужність, яка сьогодні демонструється нашими збройними силами, воно вражає okay. взагалі весь світ. Вражає наша мужність нації. Тому що, знаєте, Наполон казав, що не завжди достатньо армії для захисту своєї держави. Але якщо з армією вв'ює її народ, то ця держава є непереможною. Тому от ми сьогодні маємо стати одним цілим, так тобто кожен виконує свою роботу на своєму фронті. І ми розуміючи, щоб забезпечити одного воїна, мають не менше 10-12 чоловік працювати. Тобто кожен хтось має робити той хліб пекти, той орати, то сіти той одяг шити, той ремонтувати машину там чи що інше. Але кожен робить свою функцію, свою роботу для загальної результату спільної перемоги. Тому це об'єднання нації, який великий, якби мурашник, що кожна мураха робить свою справу вона дає нам перевагу. Тобто, і саме основне – це відсутність страху. От, їх, от те, що ми демонструємо, правильно ви сказали, яка різниця між 24-м і вчорашнім. Обстріли ніби лунали всюди, але єдине, що ми вже стійкіші ми згуртованіші ми зосередженіші ми не е, ніхто не панікує тобто всі розуміють знають чітко що робити як треба діяти і так, і так далі ну і тобто розумієте що це агонія агонія Кремля який не може справитися. агонія Кремля який програв тому що Путін вже програв він морально вже програв і ця еліта знає всі вони знають вони просто відтягують свою кінчину тобто ну реально бо він розуміє оця все мобілізація це все це не для того щоб захопити якусь територію України це хоча б втримати то те що їм вдалося захопити пити якогось якомога довше але ми розуміємо що результат буде незмінний один і теж тобто, капітуляція програш і треба дотискати добивати він зараз застосовує всі сили всі методи щоб тиснути через різну еліту через країни заходу політиків Америки. і всі голоси та, про примирення вони потонули в вчорашніх ударах ракет та, правда? Та, це та, все дуже гарно, дуже гарно, так. Вони просто потонули вони нас тиснули за стіл переговорів Миріться. треба сідати домовлятися про примирення а ні то буде ядерний удар і і так далі насправді це все блеф блеф людини яка нічого не має так яка сіла грати в карти там, в тому покорі та але просто розп... піднімає ставку кожен раз розуміючи що а, там нічого немає там жодних е... ні козирів немає тому ми повинні тримати ту лінію е... мені вважається що повністю влада правильно робить ніяких застіл ні жодних домовленостей тискнути добивати відбувати це єдиний шанс на зараз перемогти якщо не дай Бог би зараз відступили дати можливість перегрупуватися ворогу повірте це буде буде для нас фатальні помилки тому жодного домовленості ніяких перемирить, тиснути перемагати і все буде добре на тему страху можна я доповнити. Угу. дякую що ви порушили ту тему і Михайло розвинував я знову ж таки повертаюся до вашої героїчної уродженки Тернопільщини Галини Дидик е яка говорила про страх дуже цікаву річ що страх е це гірше ніж фізичне страждання а вона зазнавала допитів, 129 разів її здається, допитували, це тривало годинами. І вона казала, що страх – це страшніше, ніж фізичне катування. І ось це покоління упівців, звідки ми маємо властиво черпати силу, звісно, що і від наших воїнів сучасних, але наші сучасні воїни – це наступники української повстанської армії. Зверніть увагу, за яких історичних обставин і глобальних обставин діяли вони. Вони не мали жодної підтримки, вони не мали зброї. Ми хоч і чайною ложкою ту зброю маємо, та, бо вони нас розброїли в 90-х роках через Будаперський меморандум, а вони нас роззброїли, тому, що ми на це пішли. І тому що загальне настановлення Верховної Ради було абсолютно пацифістським і безглуздим. Ми пам'ятаємо, як це оголошував драч і подавав це за велике досягнення миролюбне України. Ну це просто смішно. Хай би він віршики писав, а не оголошував цього. Так от, це повстанське покоління, воно тримало фронт від 1942 року до 60-го року. Останній бій був тут, на Тернопільщині. За одними даними, 14 квітня 60-го року, за іншими даними, ще пізніше ці бої – були і це покоління вистояло і перемогло, воно реально перемогло. Тобто, як каже ще один ваш яскравий герой, здається, галаса, якщо я не забула прізвище, ми не капітуляне не капітулювали. Вони нас не перемогли. Вони реально не перемогли українську повстанську армію, тому що ми залишилися вірні тим ідеалам. Це попри те, що вони не мали жодної зовнішньої підтримки. Їм хтось давав зброю? Вони мали ту зброю, яку забрали в москалів або в німців. Уявляєте? І це покоління, яке не скорилося. Ми можемо прийти до хати, взяти душ, лягти часом своє ліжко, чи комусь ще ліжко дати, а вони спали у, у криївках. Тобто, виявляєте, нащадки якого покоління ми є? Оце, власне, має нам давати ну, ну, небачену силу. Це отой корінь, якого ми не хочемо бачити. А без того корення, оцього покоління міжвоєнного. Тому що що таке українська повстанська армія? Українська повстанська армія – це діти січових стрільців. Що таке Збройні сили України? Збройні сили України – це внуки Української повстанської армії. І ми, ось ми маємо ланцюг поколінь. А що таке ланцюг поколінь? Це нація. Це і є нація. Це те, чого насправді боїться світ. Що в центрі Європи є ось таке феноменальне явище. Ніхто не втримував так довго своєї національної постави, як ми. Ну, ще лісові брати, країни Балтії. Тому вони mm. нас так шанують, тому вони нас не бувало підтримують, тому вони віддають нам, ну, мені здається, більше, ніж вони навіть мають. Тому що вони також змагалися до останнього. Mm. Отже, це треба людям доносити, щоб показувати наш небачений і нечуваний героїзм, який максимально що робили, нейтралізували, mm. забирали, ховали, про це не говорили. А тепер згадайте, я перепрошую Михайлику, як Зеленський, коли він робив свою промову з нагоди 30-ї річниці незалежності України, кожен терен України він асоціював з якимсь там чинником. З чим він асоціював Львів? Він асоціював Львів, що до Львова можна приїхати і випити філіжанку кави. Слухайте, я коли сиділа з філіжанкою кави і це слухала. Мені хотілося от взяти ту філіжанку кави і запустити йому просто це, це Львів, філіжанка кави. Чи Львів це столиця Західноукраїнської Народної Республіки, це, чи Львів це столиця створення дивізії Галичина. Пчіть, що таке була дивізія Галичина. Не було б дивізії Галичина, якщо б вісім тисяч наших хлопців під бродами не зупинили москальську шваль, і львів'яни не зі Львова і їх би всіх тоді москалі закатували, а вони тримали е, е, вхід Орди Червоної до Львова щонайменше два тижні. Далі Львів – це центр життєдіяльності Степана Бандери, а для нього це Філіжанка Каве. Я розумію, що можливо його світогляд змінився, дай Боже, щоб люди змінювалися, бо кажуть, що не змінюються тільки дурні. Але до чого я це проваджу? Я проваджу це до історичних маркерів, а найосновніший історичний маркер українців – це те, що це воїни. І не треба з нас робити, як з нас робили, лише гречко Правильно, каже Михайло, хто сіє хліб. Це герої, які сідають зараз на комбайн і їдуть замінованим полем. Коли цього літа палили нашу пшеницю, то знаєте, коли в мене були дрібки на столі, я вперше тоді усвідомила, що це що це майже молитвенник, оця кожна дрібка, що я цю дрібку вже не викину. Я зроблю так, як робила моя бабуся, згорну на долоньку і з'їм, і покажу своєму внуку, Дмитрику, що це треба отак згребти і з'їсти, тому що вони палять наші поля. І вони нам гол Голодомор організували, а потім вони нам почали організовувати Духовний Голодомор. А що таке Духовний Голодомор? Вони забрали наших правдивих лідерів. І замість наших правдивих лідерів поставили симулякрів, поставили на виднокіл тих людей, на яких ми мали би орієнтуватися, а вони насправді не несуть нам правдивих орієнтирів. Бо наші правдиві орієнтири – це перспективи Української революції Степана Бандера. Запитання, скільки ви статей Степана Бандери прочитали, сідай два, нічого не прочитав. Скільки ти прочитав е, е, з трьох томів чи чотирьох Степана Ленкавського? Що ти читав, Юліана Васияна? Та якщо б ти взяв е, цю його промову е, на… Е, ОУН, коли створювалося у Відні в 29-му році, і прочитав програмові засади організації українських націоналістів, ти би зрозумів, що ти належиш до нації геніїв. А він етнічний вірменин. Розумієте, Юліан Васиян свіз, свідчить про це прізвище. Його батько приїхав на, до Львова і став, здається, єпископом православним і так далі. Потім він повністю інтегрувався в українську спільноту. Тобто від нас... Забрали цю правдиву класику, з якої ми мали вирости. Ми йшли хибним шляхом, шляхом хитким, і наше суспільство в основному спілкувалося за таким дивним принципом. Так, вони файні, кома, але ми за них голосувати не будемо. І оця шизофренічна формула, так, але, свідчила про те, що війна неминуча. І вона знову ж таки заперечила оцей біблійний принцип. Або так, або ні, без але. Обирай дорогу. Тепер, мені здається, влада і Збройні сили України, ну про Збройні сили ми взагалі не говоримо, обрала шлях абсолютно правильний, жодних перемовин, хоча в березні загроза була страшна. Загроза перемовин. Пригадуєте, як вони приїхали до Білорусі, як вони намагалися шукати нашого умиротворення, але це розвіялося як дим, це означає, що і суспільство, і влада, сподіваюся, зростають зростають передусім в моральному сенсі, духовному і ідеологічному також. Я, я хочу сказати, що знаєте, що Ірина Дмитрина Савірівна сказала, а справа в тому, що процес знищення нас як держави мілітарної тривав з 1991 року безперервно, перманентно. Це не тільки uh -huh. основний етап 94-го року здачі ядерного потенціалу. Так, в принципі, яку ми не отримали жодної гарантії, бо Богдабський формат не працює, не виконується. Це знищення. Тому що, бу... Михайло, тому що вони не хотіли його виконувати, так. але вони запустили буйду, що в англійському варіанті написано Assurance and not Guarantee, що, мовляв, uh -huh. є різниця між англійськими словами uh -huh. запевнити і гарантувати. Слухайте, я філолог, я це дослідила, зробила про це велику статтю, можете знайти на Українській правді, де я довела, що Guarantee and Assurance англійською це є абсолютно абсолютні синоніми в англійській мові і в дипломатичному перекладному словнику вони просто не хотіли нам цього дати так і це стояло питання далі знищення флоту так. авіації важкі бомбардувальники такі як тут 22М3 так і все інше, а потім е, прийшов до влади про російський е, президент Янукович, так який повністю знищував збройні сили України. Тобто, у нас, наприклад, в області не було жодної військової частини, все було розформовано, і це по західній Україні суди тривало. І якби не майдан. Не якби націоналісти, першу чергу, ми, які е, тоді зорганізували майдан повстання, тобто змінили хід історії, так то би на сьогоднішній день Україну перетворили на Білорусь. Тобто Янукович, все нас би просто всі попересаджали, ну би зробив тут концтандер ру рускового міра, і на тому був би кінець. Тому от тоді і почався такий прорив. Але дійсно, ми мали 8 років, мали час підготуватися до цієї війни. Ми розуміли, що вона буде, ми про це завжди попереджали. Але це був втрачений час надії. Бо хтось там хотів домовлятися Хтось сказав, що просто треба перестати стріляти ага, І просто почали вибухати склади П'ять складів зброї вибухнуло Прекрасно, правда? О, тому а... І ми зараз платимо ціну. От я би не хотів, щоб та війна була не завершена і перенеслася вона на майбутнє покоління. І якщо ми от зараз не вирішимо основного знищення руського міра у всьому, то про що Ірина Дмитриєвна говорить, вмовлені в культурі, мисленні, в релігії, бо до сьогоднішнього дня руська церква працює в Україні, і ніхто на не реагує. Тобто ми сьогодні зробили вже якби, знаєте, такий мейнстрім, так, як говорять, починали все, збір підписів, рішення ми ініціювали, кажу, і до кабінету міністрів розірвати угоду з Лаврою, з московським патріархатом винати їх і до у Верховної Ради, які свобода ініціювала. До речі, наш депутат Оксана Савчук законопроект про заборону Московського патріархату і так далі. Тобто, ми це все підготували. Треба просто політична воля. А ти з ними зустрічаєшся там? Ну не на часі Стефанчук виходить. Ми після війни будемо це питання вирішувати інші, бо це зараз внутрішню створить якісь напругу і так далі. Тобто, у нас війна, друзі. Якщо ми те питання не вирішимо, а може То ракети взриваються, і люди гинуть, а ми про щось напругу говорять. Це раз, і різко має бути і назавжди вирішено питання руського міра, їхньої церкви в Україні. Все, забрали і до побачення. І тому, кажу, ми це зробили, вже інші ради нас підтримали. Хмельницька, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська все, і так далі. Тобто вже за Західна Україна демонструє, давайте негайно не відкладати, розглядати питання. Забороняємо, закриваємо, ставимо в тому питанні крапку і все. Ну, влада підігрує, не знаю, сьогодні відкладає ці питання, не хоче розглядати. Я думаю, що ми маємо бути активніші, і тиснути і вимагати від парламенту негайного рішення. А про що це свідчить, що вони так тримаються за ту останню скріпу русского міра, московський патріархат? Що первинне в нашому житті – це душа. Коли душа покидає тіло, ми мусимо це тіло забрати геть. Це наше суспільство, зматеріалізоване цією філософією після ідеалістичної філософії, націоналістична філософія сутів і ідеалістичності, так? От наше суспільство через це катастрофічно здеградувало і отримало зараз такі колосальні удари. Чому саме українське суспільство отримало такі удари, на мою думку? Тому що ми за своєю природою дуже високодуховна нація. А дуже високодуховна нація має йти по вертикалі. А ми почали йти по горизонталі. Не можна йти по горизонталі нам. Комусь можна, нам не можна. Бо нам дано дуже високі природні можливості. І це так, як, наприклад, студент обдарований, так, йому дали завдання, і він його не виконав. Що я такому студенту я поставлю? Нуль. І ще й вибачте його. А якщо переді мною студент дві і він завдання не виконав, що я буду від нього вимагати? Я нічого не буду від нього вимагати, він не може цього завдання виконати, він щось інше буде робити, і я з ним просто розминуся, а того студента, який є дуже сильний і мудрий, я буду триматися за нього, тому що він також є і моєю силою, значить я маю від нього вимагати, і від такої високодуховної нації, Космос, Господь, можете називати це як завгодно, він такій нації ставить дуже високі вимоги, і ми маємо ці вимоги виконувати, це нарешті українське суспільство має усвідомити. Щодо московського патріархату. А я перепрошую, угу. на тему розгромили музей Григорія Сковороди. А Григорій Сковорода, автору цієї фантастичної тези, що все видиме залежить від невидимого. Чому наші воїни такі успішні? Чому вони такі красиві? Подивіться, вони ще й красиві, неймовірно, всі. Ти дивишся на тих чоловіків і умліваєш. Починаючи від того, в яких вони черевиках ходять, і, і закінчуючи, скільки котиків сидить на них. А котик не полізе на недобру людину, розумієте? Там ще яка добрість з них йде. Чому вони такі красиві? Тому що вони внутрішньо дуже чисті і дуже правильно мотивовані. Вони мотивовані любов'ю. Вони захищають свою родину, вони захищають своїх дружин, вони захищають своїх дітей, вони захищають свою батьківщину. Тобто оце, це невидиме робить їх дуже красивими. Подивіться на москалів, подивіться на тих потвор. Ви хоч одного красивого хлопа виділи <гум> серед них? Ні, вони спотворені, тому що внутрішньо в них це темінь, це сатанисти. І наше завдання у тих красивих і сильних знищити тих сатанистів. І тому, казав Григорій Сковорода, що все видиме, залежить від невидимого. І не випадково вони ракетами влучають, як казав Михайло, у символи нації, в музей Григорівського роди, трьохсотлітній ювілей цього року. Я, до речі, зробила про нього ген українців. В музей Марії Примаченко. Що роблять люди? Люди швиденько, коли музей почав горіти, винесли звітам картини. І ми у Львові мали виставку до жовтня, виставка триває. Тепер в центри ухвалення Рішень вони вчора, вчора били, і вони били не у Верховну Раду, а вони били в засідання Центральної Ради. І ракета влетіла поряд із пам'ятником Грушевському. Тобто вони били в історичний центр ухвалення рішень. Аніпом'ят 1917 рік. Ось вона українська сила тоді, коли почалося це національне відродження, але на тему Грушевського, можливо, суспільство не знає, то я це конче хочу сказати, наскільки Грушевський провалював тоді наші національно-визвольні змагання, наскільки тоді він компромісив зі злом. Тому це все закінчилося голодом, мором і репресіями. Коли стояв Грушевський на порозі десь там, можливо, тої Центральної Ради, в яку вчора влетіла не зовсім ракета, а поряд, і йому наші хлопці, а, а це Коновалець, творці Галицько-Буковинського коріння кричали «Слава Україні!», то той знаєте, що відповідав? То треба запити холодною водою. Той відповідав, хай живе демократична Росія. І що з ним зробила далі демократична Росія? Зрізала на операційному столі. І розбомбила його дім. Розумієте? Не можна. Мій тато в таких випадках казав, не себе так поводити. Чи Грушевський був дурний? Ні, він був дуже розумний. Він автор грандіозних праць історії України-Руси. Але часом розум тих людей є слабкий. Бо замало бути розумним. Треба бути мудрим, треба бути героїчним, треба бути посвяченим. А він не мав сили на героїзм. Він пристосовувався. І чим це все завершилося? Господи, добре, його зарізали на операційному столі, але дачі, що так де то це з ним зрозуміло, та. але за його хай живе демократична Росія заплатила його донька. Його доньку закатували. Катерину Грушевську, геніального дослідника дум українських. Тобто його донька Катерина розуміла, що сила українського духу в українському фольклорі і в українському епосі. І цей український епос, а це змагання, це боротьба український епос. Про цей епос треба говорити, витягувати його з надр історії, показувати. І вона створила працю двотомову. Ну то її убили. Її закатували. Тобто донька відповіла за, татові, за татове, хай живе демократична Росія. Тому я сьогодні звертаюся до всіх наших людей, які чують, слухайте, ми виграємо цю війну, це ніхто вже в тому нормальний, ми вже її виграли, так? Просто це питання ще часу, і на переликий жаль жертв українських. Але я вас дуже прошу, як каже Ксен в церкві, будьте уважні, не голосуйте знову за тих людей, які кажуть так, але... Не дивіться лише на тих, які себе вишиванки і заговорили зараз українською мовою. Дослідіть шлях цієї людини до того, як вона йшла. Дайте, віддайте в руки Україну радикальним силам, бо тільки радикальним способом ми можемо оновитися. Чого? Тому що ми були дуже хворі. І якщо дуже хвора людина, то їй не допоможе аспирин. І притусин не допоможе. Там потрібен хірург зі скальпелем. А хірургами завжди були націоналісти. Тому що вони дуже жорстку оцінку давали всім чинникам. І вони розуміли, що тільки знищити, Ділилися як в каже в корінь, ситсько, глибину проблеми. Глибину давилися. проблеми. І не поверхне, вони косметичні Тому що ремонт, це не нерв, розумієте, це відкритий нерв нації. Це не всім подобається. Всі хочуть, щоб всі були спокійні, врівноважені, Коли у вас болить зуб, ви дуже будете спокійні і врівноважені ні ви не будете спокійні і врівноважені тому ми не є спокійні і врівноважені бо нас то болить якщо мене це болить то я тим переймаюся це дуже важливо що ви це пояснюєте а що до наприклад ми бачимо що існує московський патріархат як пояснювати цим людям які мають інші думки а тут не треба пояснювати угу. тут правосили має діяти тут питання виживання Н немає компромісів. Ми ж Путіну Солісі. нічого пояснювати не будемо. Ми ж питання, що, знаєте, або ми, або нас. Mm -hmm. Тут варіантів немає і заігрувати немає з ким. Тобто не може під час війни діяти ворожі структури. Чи це бізнес, чи це їхні банки, фінансові організації, чи це громадські організації, чи це релігійні? Немає значно власність вся, забрати, вся, просто забрати вся, власність. Вся, все, що є прив'язкою до Росії, ну має бути знищено. наприклад, якщо на російському сайті Російський православної церкви ви заходите в філіали, ви заходите Україна, так і не побачите зити Тернопіль на, на вулиці, там такі-то такі, то знаходиться все. Тобто це. Без, вони відкриту це називають, це їхній філіал, це їхній представництво Кремля. А ми розуміємо, що ця церква була створена 43-му році з ким Сталіном. Тобто, цей, тої церкви не існувало. Її реформував ще Петро і, в принципі, відродив Сталін. Так, 1686 рік, коли практично за посередництва турків нашу церкву продали московитам. Відповідно до Коломацьких після статей. після того так. реформував Петро і вона була... Боже, степ... Михайлику, не Петро, а це реформувала так. наша сволота. Це реформував ректор Києво-Могилянської академії на прізвище Феофан Прокопович. А якщо заглибитися в вдолі ну, Феофана для Прокоповича... Для так, ну, духовний регламент. Він створив духовний регламент, де що зробив у держави у церкву. Тобто Порядкував московську церкву владі Петра, щоб церква не була жодною мірою конкурентом. Тобто започаткував, не започаткував, а втілив явище цезеропопізму. І таким чином церква втратила будь-яку незалежність. Це не зробив московит. Це зробив чоловік на прізвище Церейський. Церейський, який потім взяв собі псевдо свого дядька і став Феофаном Прокоповичем. І якщо наші сучасні читати книжки з риторики, наприклад, з філософії, з інших дисциплін, то ви прочитаєте там видатний український діяч, мислитель, автор праці з риторики, з поетики, з світобудови і так далі. Всюди йому пишуть як найвищі реляції. То я закликаю людей, подивіться, мій ген і ви будете в шоку від того, як той, який очолював Києву Могилянку, продав московитам навіть назву нашої держави. Саме він Петру І сказав, що ви тепер маєте перестати називатися Московське царство, а ви тепер це будете називати Росія, тому що Росія – то є грецька назва Русь. І так вони стали з 1721 року Росією, але, задайте, як казали наші бабці і дідусі, вони наголошували це на першому складі. Де поїхав? До Росії поїхав. Правда? Наголосу був на першому складі. Так от це зробив виходець України. Він, напевно, не є етнічним українцем. Люди зрозуміли, про що я говорю. Якщо він син Крамаря з Києва, прекрасно, він син Крамаря з Києва і має прізвище Церейський. Тобто ми маємо здерти з них у ці хибні обладунки. І ми перестати виховувати наших студентах на тих постатях, які ставали в XVIII столітті могильниками нашої історії. Ну, якщо ще досі в Одесі, не, не завалили пам'ятник Єкатерині II, і. і у нас досі говорить про Феофана Прокоповича як про видатного ритора а він реально був видатним ритором але він був тим ритором яким є Скабєєва і Соловйов тобто це ті які володіли чорною енергією чорним словом про що каже апостол Яків у, у Біблії що є слово яке використовує темна сила і є слово сили світлої і це нарешті треба розуміти а, а що таке Біблія? Знову ж таки, пізнайте правду. І вона зробить вас звільними. У 2007 році, коли відкривали пам'ятник Гурвіц, Одеси відкривав Катериню в 2007 році. Uh -huh. Ми тоді були. E, наша Тернопільська організація тоді цілим автобусом uh -huh. делегації їздила okay. на протест. Нас тоді там били, шарпали, тягали. Yeah. Uh -huh. e, фашисти. ми фашисти. Yeah. Uh -huh. Я пригадую всі ті події, бо я безпосередньо сам там був і yeah, те, те саме кийки отримав від поліції. Але e, суть в іншому. Тобто ми о, маємо знищити всі всі, всі до речі, Тернопільська власна рада в цьому році ухвалила ряд а, таких сакральних дат. торіки УПА, так, 80-річний, 130 років Йосипу Сліпому. 150 років Соломії Кришелинської, так, в минулому році ми 130 років Ярослава Сецького, тобто, 130 років Барвінського, тобто, ми оті дати для обласної ради, тобто, наших постатей, тих людей, які творили історію, творили націю, творили її, наповнювали, їх збагачували тим духом, тими знаннями, тою культурою, тим багатством, тим скарбом, яка нас відрізняє і формує, як народ. Я повністю підтримую Ірину, вважаючи, що ми сьогодні маємо унікальне завдання, місії мі Бога Творця Всевышнього підняти цей світ. Ви ж бачите, що в нас окрім, є два фронти. У нас немає одного фронту, от слідний, російський і все. Ні, це один фронт силовий. Це просто йде питання виживання. Так? Або вони нас, або ми їх. А є ще другий фронт, підступніший, лукавіший, хібний. Це глобалісти, які mm. теж. Їм не потрібні нації, їм не потрібні національні держави. Вони треба їм одне питання о, о, Транснаціональні розмити. Транснаціональні компанії. Та, Транснаціональні корпорації всім управляти, а ми маємо бути розмиті творені, знаєте, на таке сіре багно, болото. Тобто кожна нація, вона ж по-своєму красива, так час Мухаммед Алі казав, як кожна квітка. Ну якби було б цікаво, якби всі квітки з усіх зробити одну якусь сильне зразливу, як така. А кожна а кожна послід були. От і ми і от маючи це завдання, цей духовний стрижень за собою повести інше. Ми бачимо, падає Європа. Як там саджається ЛГБТ, як там сьогодні знищується сім'я, батьківство, материнство, тобто -то все. Тому ми сьогодні маємо тим стати форпостом е світовим. Для світу цивілізованого, ото до відродження духовної сили, яка має зберегти сім'ю, родину, цінності, нації і так далі. От, тому на тому насові має дивитися на орієнтиру, і ця перемога вона все змінить. І тому дуже багато з одної сторони є ворогів, як з тої, так і з іншої, які ми не хотіли. Бо тоді кажу, все поміняється, І вони ми просто змінимо світові правила гри, і статус-кво в світі просто зміниться. Е, Ну я щодо чи перемога все змінить. Я не дуже оптимістично. Дивлюся на це. Я розумію, що зараз найголовніше перемога і тих тирганів викинути з країни, але на нас чекає, на мою думку, дуже серйозне внутрішнє протистояння і внутрішня боротьба. Це все буде далеко не просто. І нам треба буде це тримати, да, це нам, нам треба тримати буде дуже серйозну боротьбу, тому ми мусимо вижити, акумулювати нашу енергію і ем, крок за кроком, методично, незважаючи на ніщо, проникати в будь-які інформаційні щілини і людям тлумачити, і повертати додому. Що означає повернути додому? До своєї культури і до правдивих цінностей і показувати їм правдивих провідників. От власне з цією метою і Михайло запросив мене, щоб ми поговорили про тих правдивих провідників, я вже тут наголошу на тому, що я зробила цю свою програму генукраїнців на каналі НТА і у мене на ютуб-каналі, де ми записали вже за два роки 95 студій про видатні українські постаті. І не просто про видатні, а також про зрадників. Зрадників uh -huh. треба знати, наприклад, Феофан Прокопович, наприклад, в моїй родині це був взагалі ну, Мефістофель, той, який здав католицьку церкву, Гавріил Костельник, найпотужніший інтелектуал в духовному середовищі, який став найбільшим, і найстрашнішим зрадником, розумієте, так само, як і Феофан Прокопович. Тобто, розум – це не завжди ознака довіри до людини. Ніхто не сумнівається в тому, який розумний Маск, але його розум спідлений. Просто спідлений розум, бо всі його заклики до миру, наголошую, вчора були розстріляні усіма ракетами, і от на це треба уважати. Казав Сухомлинський, знання без виховання – це меч у руках божевільного. А що зробили наші прекрасно чарівно-казкові в лапках міністри після Майдану? Вони взагалі скасували у вищій школі вертикаль, ректор з виховної роботи з національної виховної роботи, і якщо в нас навчання процес називався колись навчально-виховний, розумієте, абсолютно природно, то тепер цей процес називається на англійській мові education, тобто освітній процес. Таким чином, освіта дистанціювалася від виховання. І цю вертикаль впливу на світогляд студента забрали це абсолютно свідомий був крок, щоб творити ось це глобалістське місиво, про яке сказав Михайло. А це надзвичайно важлива річ. Я зі своїми студентами курс української мови починаю з того, що ми йдемо в тюрму Нелонського. Там бажано не залишитися в тій тюрмі, так? Ми йдемо в тюрму Налонського, а потім, щоби оцей цей, цей, цей, цей жах, який вони там переживають, де сидів Бандера, Шухевич, Климів і так далі, потім ми йдемо в дім Івана Франка. Щоб вони походили помешканнями людини, яка знала 16 мов, але служила своїй культурі. Яка казала, що слово полова, але в веде, слова, слово. Яка сформувала стрілецькі покоління. Не пора, не пора, не пора, москалеві ляхові служити. А син його став засновником Летунської школи, розумієте? Бо коли його на, на високому замку у Львові бомбили з польських літаків, і він там вцілів, то він сказав, я засную Летунську школу. І перші, перші бомби до Львова тепер прилетіли куди? На вулицю авіаційну, там, де зосереджувалося, власне, це. Тобто всі ці уроки треба знати і засвоювати. Попереду нас дійсно чекає перемоги і чекає відбудова нашої прекрасної країни. Це наступний крок, і чим ми маємо займатися. З чого цей процес, на вашу думку, сідер починає? З Скверт, Якщо коротко це не можна. Вже про все вчора говорили, і вона Дмитрийна гарно про сказала, що тобто духовне матеріалів на маєте поруч, тому що так як торти, так пляцок казали. Пляцьок кілька шарів має. Нам казали, що зараз не важливо мова, треба вирішити економічні питання. Ну то все одно, що тобі дали пляцок, ти не їж його нормально, не кусаєш цілий, а взяв зняв верхній шар, їж тільки верхній шар, а нижній котові, наприклад, віддаєш. Розумієте, як це смішно. Тобто це цілісний процес хтось творить економіку, от Михайло, він кандидат економічних наук, він творить економіку. Я професор, я доктор філологічних наук. Значить, Я творю іншу царину. Кожен є професійний у своїй е, сфері. І, і не можна казати, це не на часі. Це, це так якби сценергія і це громадія. Молодій людині, скажи, не на часі зараз кохатися, на чолі зараз вчитися. Ну, Та найсі вчити. І кохай, це одночасно, це все можна робити. Так, тому що, знаєте, є, нам не потрібно видумувати велосипеди. У світі вже успіх тих країн, які йшли шляхом, вони завжди йшли шляхом економічного націоналізму. Тобто так, це одна складова uh -huh. духовна, друга економічні, правильні кроки. Тобто ми не маємо захистити своє, створити своє, створити робочі місця, високо, продукції високої доданої вартості, тобто не сировинна економіка. Тобто все це має бути і тоді, повірте, країна буде працювати, буде заможня, багата, буде мати кошти і, може, і тоді духовно теж буде процвітати. Тобто це є ця синергія, яку треба вміти поєднати от і все наш на жаль економіка була олігархічна економіка mm. була зав'язана на москві в нас викачували ресурси просто ну відповідно і знищувалися всі підприємства повністю все виробництво і сьогодні одні теж там говорять що нам треба все розпродати знищити продати корпораціям за віддати а ми маємо виїхати на заробітки тому якщо буде підхід той самий не зміниться після війни то повірте це буде гріш і ціна о тим всім жартам, усім цьому героїзму тому звиття і які сьогодні демонструють наші хлопці, захисники, щоб ми цього не, якщо цього не виправимо. Я би хотіла наголосити на одному стратегічному міністерстві, яке в нашій країні справді було стратегічне, тому що воно було спрямовано на те, щоб вбивати національну свідомість. У цьому полягала його стратегія. Я маю на увазі Міністерство освіти. Я працюю у вищій школі і я бачу, що відбувається у вищій школі. Що відбувається з викладачами, що відбувається з студентами. Тобто найосновніше завдання – повернути освіті її призначення. Освіта має мати національний характер, а не космополітичний і громадянська освіта, як вони це називають. Тому що освіта має бути спрямована на розвиток української економіки. Зденаціоналізована маса ніколи не створить потужної економіки. Зденаціоналізована маса вивезе свої знання і гроші в офшорні зони. Там. Щоб вона була не зденаціоналізована, її треба сформувати. Якщо наведу такий банальний приклад, якщо, скажімо, студент вчиться на прикладній лінгвістиці, це також і мої студенти, вони вчать там англійську мову, і вони мають перекладати українською, так але в них немає в програмі вивчення української літератури. Це зашквар. Звідки ті студенти мають дізнатися тоді українську? Звідки буде українська свідомість, якщо ти не читаєш української літератури, і звідки буде знання української мови, якщо ти не читаєш української літератури, звідки буде так? От я це вже найважливіше. Звідки буде українська свідомість, якщо з навчальної. Програми з української літератури вилучено навіть Шевченкове мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Якщо з навчальної програми вилучено боярині Лесі Українки, як з навчальної програми вилучено Марію Уласа Самчука, жовтий князь, барки, тобто всі твори нації центричного характеру вилучено свідомо з навчальної програми. І знаєте чому це зроблено після Майдану з однією єдиною метою? Щоб майдану більше ніколи не було у червоно-чорній барві синю жовтою барвою вже всі змирилися, так? А от червоно-чорна барва, для них панічний страх. Так от наше завдання цю червоно-чорну барву завести в освіт. І тоді буде працювати економіка, і все решті. Я вам дякую за цю розмову. Наш ефір добігає до завершення. Дякую за те, що розповіли дуже багато цікавих речей, і зрозумілих, і важливих речей. Я сподіваюся, що наші телеглядачі почують, дослухаються і зрозуміють, наскільки Україна в нас ціна. Так, дякую, дякую вам за те, що завітала дякую. Дякую. Дякую до вас. Дякую. дякую вам, наші телеглядачі. Це була програма «Акцент» на телеканалі ТІВІ4. Все буде Україна.